Hei, olen Ilkka Sillanpää, Sipon perussuomalaisten puheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas. Haluan parantaa lähimmäisteni elämää ja vaikuttaa positiivisesti ympäristössäni. Nuorempana olen palvellut kaksi vuotta lähetyssaarnaajana ja osallistun edelleen aktiivisesti monenlaiseen avustustyöhön. Lahjoitan hyvin tarkoituksiin janan annan aikaani kirkossani, jäsentulannon vierailuun ja opetan hengellisiä luokkia. Opetan myös järkevää taloudenpitoa niille, jotka ovat ajautuneet ongelmiin. Olen Sipon toistaiseksi ainoa partioehdokas. Arvostan partiota nuorten erinomaisena harrastuksena, ja minulla on siitä myös omia hienoja muistoja. Onkin hienoa, että Sipossa on aktiivista partiotoimintaa. Sipossa on erittäin hyvä vapaa-palokuntaverkosto. Vapaa-palokunnat lisäävät turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, ja haluan että niiden rahoituksesta ja jatkosta pidetään huolta. Uskon ihmisten hyvyyteen kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta. Uskon jopa muiden poliittisten liikkeiden edustajien aitoon haluun ajaa kuntalaisille tärkeitä asioita ja niinpä luotan siihen että me perussuomalaiset löydämme yhteistyömahdollisuuksia kaikkien sipovaltostoryhmien kanssa, koska me ajamme Järkipolitiikkaa emmekä ideologiaa, olipa aihe mikä tahansa. Vapaaehtoistyössäni olen oppinut kuuntelemaan ja ymmärtämään ihmisiä, joiden tausta on hyvin erilainen kuin omani. Tunnen useita Afrikasta, Lähi-idästä ja jopa kauempaa Suomeen muuttaneita hienoja ihmisiä, jotka haluavat tehdä työtä täällä ja monet heistä ovat hyviä ystäviä. Maahanmuuttokritiikkini kritiikkini kohdistuu valtion ja kunnan toimiin. Ei pakolaisia. Sipon perussuomalaisten puheenjohtajana olen nähnyt, kuinka tärkeää on yhteydenpito ihmisiin, ja olemmekin yhdessä saaneet yhdistyksen jäsenmäärän jyrkkään kasvuun. Minulla on annettava Sipon kunnan asioiden hoitoon, ja olen kuunteleva, osallistuva ja erittäin aktiivinen ajamaan kuntalaisten asiaa. Anna äänesi silanrakentajalle.